Amikor jelentkeztem erre a tréningre, azt azért tettem, mert egy dolgot hallottam róla, hogy ez szuper jó, és erre muszáj eljönni. És a jelentkezési lapon rákérdeztek arra, hogy mit várok ettől. És úgy emlékszem, azt mondtam, hogy szabadságot, felszabadultságérzést, és valamilyen útmutatót a tovább lépéshez, És ennél sokkal többet kaptam. Úgy érzem, hogy új barátokat szereztem. És... Nem csak, nem csak egy löketet kaptam a továbblépéshez, hanem szuper jól használható módszereket, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, és nagyon szépen köszönöm.